Україна вперше бере участь у цих змаганнях для ветеранів різних країн, які зазнали поранень травм чи хвороб під час військової служби. Нагадаємо, попри побутову травму стопи Євген чотири тижні просувався на милицях. Щойно зняли гіпс, поїхав на змагання національного рівня, які відбулися 15 травня у Києві. Виступав у номінаціях «Штовхання ядра», «Сидячи» та «Пауерліфтинг» серед чоловіків у важкій вазі. Виборов дві золотих медалі. Відбіркова комісія оголосила склад національної збірної. 31 травня – це 40 українських ветеранів Збройних сил України. Вартії добровольчих та волонтерських формувань. Євген Олексенко єдиний Запоріжець у збірній. Я не очікував цього разу, я не вважав, що в мене достойна форма. Все-таки без, все без тренувань потрапити у збірну, я на це не розраховував. Це для мене був сюрприз насправді. В принципі, я десь пів команди знаю, десь приблизно з кимось в Австралії виступав. До речі, з кимось просто знайомими, з кимось на, на змаганнях. Насправді це велика честь захищати міжнародний статус на змаганнях України. І збірно потрапити в Україну – це теж честь для мене. Ну і місто, звичайно, Запоріжжя теж. Честь і відповідальність. Ми отримали 260 заявок, 229 людей прийняли участь у цьому відборі. В 11 видах спорту декілька днів тривали змагання, і ось нарешті ми маємо 40 героїв, які поїдуть в Сполучені Штати Америки. Олексилко Євген. Ветеран Збройних сил України, місто Запоріжжя, Запорізької області. Змагатиметься у пауерліфтингу, штовханні ядра, кульовій стрільбі. Міжнародні змагання «Ігри воїнів» восьмий рік поспіль організовує Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки. Там, в Орландо, відбудуться цьогорічні з 12 по 22 вересня. Участь у них візьмуть понад пів тисячі ветеранів бойових дій із восьми держав світу. Сполучені Штати Америки, Великобританія, Канада, Австралія, Нідерланди, Грузія, Н Редактор субтитров Украина